El Jaume, el Josep o la Maria Floja en surten mai de casa sense la seva càmera de fotos. Després de participar al projecte europeu Brumbic des del puntic de Sant Bartomeu del Grau, a Osona, han après a mirar al seu voltant amb ulls de fotògraf que no t'hi quedi molt cel, que no agafis, doncs, per exemple, aquestes coses modernes d'avui dia, com poden ser línies d'alta tensió, com pot ser que et quedi molt inclinada, com, com que tinguis molta ombra, que té poc sol, molta ombra. Diuemà vam anar a caminar, vam trobar caminar en una colla i vam trobar un robolló així gros. Bollet. Tothom, dels canal, anàvem, tothom va fer la fotografia Jo vaig fer dos o tres per veure quina era la milla. Bona, a casa la vaig posar l'ordinador a la tarda i la que vaig veure més maca, la va ajudar abans això no ho feia pas. Principalment les escapçava totes del cap. Totes m'arribaven escapçades del cap, no hi havia pas maneres de saber-les a centrar. I d'aquesta manera doncs ens van explicar i ara ja les he fer una mica més bé. Es tracta d'un projecte que va començar el 2011 promogut des de la Unió Europea i on a de Catalunya també han participat Itàlia, Romania, la República Txeca i Grècia. L'objectiu del programa a nivell general és fomentar la formació permanent en persones adultes. En el cas concret d'aquest projecte es buscava incrementar l'ús de la fotografia digital en la població major de 60 anys. L'únic requisit era que els participants tinguessin uns coneixements mínims d'informàtica i correu electrònic. Les persones grans, tot i que són molt bons professionals en temes de fotografia, havien treballat sempre amb càmeres que anaven amb el carret, a revelar amb el fotògraf, per tant, era com un avanç com molt important. És a dir, els joves d'avui en dia, fer fotografia digital potser no suposa un gran mèrit. Les persones grans s'han il·lusionat molt perquè n'hi ha han comprat càmeres de fer fotos per participar en aquest projecte. Per tant, ho valorem com molt positivament. Durant el projecte han fet molt de treball de camp, sortint exteriors i fent fotografies de paisatges, animals o persones. En aquest procés d'aprenentatge han estat acompanyats per l'Emili Vilamala, fill de Sant Bartomeu del Grau i fotògraf professional, conegut per cedir les seves fotografies a espais meteorològics a la televisió pública catalana. Amb ell han explorat la tècnica de la fotografia en la seva forma, però sobretot en el seu fons. Potser el repte que va ser és que tenien cames diferents tipus no? i llavors van dir gent que en sabia més o gent que no, no havia fet un, molt poc, poquíssimes fotos. No? Però l'emoció de la fotografia sí que crec que, que, que l'encantada hi ha pres una mica, que potser és la part més important de la fotografia. No? El que volen fotografiar, l'element que hi volen posar, com el posen i per què l'hi posen, que és la, la fotografia emotiva. No? Sí. Cada país participant ha marcat el seu propi calendari de la formació. El programa prop posava un especial interès en l'intercanvi cultural i social entre els participants, així que els avis i àvies de Sant Bartomeu van tenir l'oportunitat de fer les maletes i viatjar a Itàlia. Per a alguns, fins i tot, aquest va ser el seu primer viatge en avió. Bé, és una experiència interessant. Mm -hmm. tampoc, tampoc no havia viatjat pràcticament mai fora de la, fora del país. No, són coses que, fins que dir, són experiències que coneixes gent, coneixes altres països, altres costums, Encara que siguin semblants a les nos pot aís, sempre són guiant coses diferents, no? hi ha coses molt semblants i coses molt diferents. I no, és una, una experiència també molt, molt agradable i positiva. Entrevenir amb la gent d'allà, directament, amb la gent del poble, menjar el menjar que menjaven ell. això és una, una cultura que, que quan vas a un viatge normal no, no ho vius. És molt diferent, i tant com sí. A més a més, també han estat anfitrions d'un grup de participants italians que van visitar Sant Bartomeu. L'impacte per a aquest municipi de menys de 1.000 habitants ha estat molt gran i s'ha aconseguit implicar a veïns i entitats. Les persones grans, elles mateixes, van poc res explicant-ho, que se'n va Itàlia, que venen uns italians, que venen uns grecs, que venen uns xecs, que venen uns romanesos... que És una cosa és molt important per ells. Això no havia passat mai a Sant Bartomé del Grau. El fet de plantejar que tu tens un mapa europeu, que hi ha una taca que diu Sant Bartomé del Grau, municipi de menys de 1000 habitants, per ells l'estima els hi ha pujant moltíssim. Després de centenars de fotos disparades, cada país presentava les seves dues fotografies candidates en concurs internacional entre tots els participants europeus. El concurs constava de dues categories, Hobby, per a fotografies relacionades amb cultura o paisatges, i Amistat, per a animals i persones. El resultat va favorir Casa Nostra, i la Maria Flor, una de les àvies de Sant Bartomeu, va aconseguir el primer premi de la categoria Hobby, amb aquesta fotografia feta des de la serra, on es pot veure tota la plana que envolta el municipi. Aquesta foto la vaig fer doncs fa molt de les primeres, i ni recordava haver-la fet i era un, doncs, un dia que sortia el sol i hi havia boires però bé, bueno, també van sortir uns fils a dalt i, i a la Mia els va, els va treure i quan vaig veure que aquesta foto era l'escollida no recordava ni haver-la fet, feia molt que l'havia fet el projecte s'ha donat per tancat aquest estiu. Si voleu ampliar informació o veure totes les fotografies guanyadores, podeu consultar el seu lloc web.